Сьогодні з ночі вулиці Миколаєва вкрилися ожеледдю. Містянка Катерина розповідає, живе поблизу зупинки, але дійти туди обледанілою дорогою було непросто. Ледве-ледве йшла, ледве ніде не було посипано, але це було зрання. Громадського транспорту сьогодні дочекатися можна, але на вулиці дуже холодно і слизько, каже житель обласного центру Дмитро. Маршрутки ходять а так... маршрутки їздять, а так не дуже. Слизько, звісно, і дуже важко ходити. Зночі вулицями Миколаєва курсує майже весь рухомий склад комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг». Дев'ять спецавтомобілів, які посипають дороги реагентом, два трактори, що розчищають узбіччя і посипають соляно-піщаною сумішю, та один автомобіль-навантажувач. на зараз ситуація в місті Миколаєві стабільна. Реагент, який посипала комунальне підприємство «ЕЛОАВТОДОРІГ» десь біля 99 тонн, Зробив свою справу і утворив в міста замість льда водяну жижу, яка потроху уходить в рівні вищі приймачі міста Миколаєва від вчорашнього вечора і станом на 15 годину сьогоднішнього дня у Миколаєві виникло сім автомобільних зіткнень. Патрульними поліцейськими зафіксовано сім дорожньо-транспортних пригод одна з одних з яких з потерпілими. Тобто ситуація, враховуючи таку непогоду, ситуація керувана. Тобто деякі водії все ж таки вирішили не виїжджати сьогодні. Ще один наслідок погодних умов – падіння обледенілих гілок. Прибирають комунальні служби та рятувальники. Чергове відділення 5-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону 5 разів залучалися до розпили дуреб на вулиці Рибні-Океанівській, Остаповишні по проспекту Корабелі у місті Миколаєві. Чергове відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення проводило роботи по розпилу масивної гілки дерева, що впало на бутівлю по вулиці Чкалово. За словами начальника міського управління транспортного комплексу... ...зв'язку та телекомунікації Дмитра Попова, сьогодні на маршрутах 403... ...автомобілі приватного транспорту, що майже на 100 менше, ніж зазвичай. Комунальні автобуси, трамваї і тролейбуси працюють у повному складі. Через понад десяток аварійних ситуацій з контактними мережами вранці... ...електротранспорт курсував нерегулярно. Деякі маршрути скоротили. Станом на 16.30 рух кількома напрямками відновили. Про це йдеться у публікації на офіційній сторінці «Миколаїв Електротрансу» у Фейсбуці. Аби підтвердити цю інформацію, ми зателефонували директору комунального підприємства Юрію Сметані. На дзвінки очільник «Миколаїв Електротрансу» не відповів. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.